I denne filmen skal jeg på en enkel måte prøve å forklare hva som avgjør kvalitet og oppløsning på en video. Ett videobilde, det er bygget opp av piksler, bildelementer, små bildelementer som tilsammen utgjør en helhet. Ett bilde bygges opp av prikker bortover og prikker nedover, og så er det da i rader og kolonner. Dette bilde er spilt in i 4K oppløsning. Det vil si at da har vi 3840 prikker bortover og så har vi 2160 linjer nedover med tilsvarende antal 3840 prikker. Det er 4K bildet oppløst av. Og hvis vi regner ut så blir det 8,2 millioner piksler per visning. Og så er det da spørsmål om hvor ofte vises disse bildeprikkene på skjermen hver oppdaterings hastigheten, og det kaller vi for framerate. O ett vanlig hd det ligger ofte mellom 30 bilder per sekund, der alle disse pikselene oppdateres, til 60 bilder per sekund hvor alle disse prikkene oppløses. Så da er det så selvfølgelig dette her med 60 frame rates per second, 60 bilder i sekunde, som er den beste kvaliteten. Men det er langt fra sikkert at øyet ditt klarer å oppfatte det. Så har vi en annen ting, det er bildeoppløsningen. Og der hade vi før det som vi kalte for 43 format Det var sånn at hvis det var fire prikker bortover, så var det tre prikker nedover, og så ganget man opp dette. Det formatet jeg bruker her nå, det er så 16-9-format. Det vil si 16 prikker bortover og 9 rader nedover, som man igjen ganger opp. Når jeg ska spille inn video med min iPhone så må jeg velge hvilken oppløsning jeg ska bruke. Skal jeg bruke 16 9 eller 4 3 oppløsning? Det er viktig å tenke gjennom i forhold til vad filmen din ska brukes till. I de aller fleste tilfellene så anbefaler vi alltid å filme i denne här vannrett och ikke lodderett så at det ikke skal på Snapchat eller TikTok eller noe sånt noe men det vanlige er å filme denne veien i 16-9 format. Det er å anbefale. Som du ser på skjermen nå så har vi de forskjellige oppløsningene som ofte blir brukt i populærtalen, nemlig eh, 720p. Det er jo da å oppløse oppløsningen 1208 ganger 720 linjer nedover. Det vi kaller eh, HD, det er 12, 11 20 ganger ti 80 prikker nedover. kan du se at ofte omtales i HD som ti 80 P. Det avhenger altså av antall linjer som du har nedover i bildet. 4K har vi snakket om og vi vil etter hvert i fremtiden gå in i 8K og da snakker vi om hele 7680 prikker bortover og 4320 rader nedover med pikser. Her bilde